Всім привіт. Привіт. Сьогодні в планах нас протестувати нову приманку на щуку. Секунду. Открив, будь ласка. Ось така. Назвав її циклоп. Це перша версія. Маленький циклопчик на 3,7 грам. А це великий. 13 грам. Вибирай. Спині, на яких ми ловим у мене, Шимано Катана 2.7, з тестом 1545 у жінки, Фаворитік 1, 2.44. Катушки однакові 4000, шарки 3, Касткін. До речі, зараз буде розпродаж 11-11, можна буде придбати по добрій знижці. Посилання, де купував, залишу в описі. Уже рік ловимо на таку катушку, дуже задоволені Дві у нас стоїть на спінінгах і одна у мене на... на фідеру Точно така ж Жінка буде Не. латунну ловити, а я хочу мідну спробувати Тут на водой багато краснопірки Воно буде чимось схоже Я так думаю Щука повинна клювати Я ще взяв третій спінінг ультралайтовий на маленьку ту цикатку. Але зараз такий вітер, я не думаю, що я далеко закину. Грає цикада? Та, чи чіпляється. О, грає, диви А ти я ще не дивився яка гра в неї Та ти що, подиви, навіть на мінімальні проводці Що, вже зачепила? А я відкизаю, що там буде Юля, Юля Почти ще виматуй, коли до берега будеш Коли якась Кадленюка стоїть Ну, повинна згада, щуку судака ловити. Ой, летить добре проти вітру. Ух. Вітер як видуває. Ну грав цікаво де є Ще така стабільна навіть на мінімальній проводці грає Опа, щось було Камінюка видно Ох, зараз на дерева закинув. Тут воно по дні шкребе цикада Там мілко Приблизно думаю з пів метра, може трохи більше Думаю робочі глибини від метра проводка, щоб була У стрічний вітер вона добре пробиває. Майже як костмастер. Давай <реш> І зразу буквально, так? Да? Тільки почали розлов. Ну, Покажись, покажись. Походу цикада буде топ. Хіт сезону на такую латунную взяла щучка приблизно килограммчик. ой <с <с диви як вибрірує цікаво поставив на останній отвір ближче до хвоста ось таке положення цікаво зараз спробуємо повинно йти вище Зачепляти дно Та ти що, подиви яка стабільна гра Дуже дунич прям Яблочко Яблочко та що. Яблука будем їсти чи черево було. Ну які, подивись, скільки на яблук на хліб. Ну, кафе. Нікому не треба, да? угу. Є? Угу. На космомастер. З бобіту, саморобний Майкасмастер, в прошому сезону він був топовий По ловистості Прошлої осені Це копія з оригінального американського Касмастера Куди твої щупи? Та точно щука там дуже та дуже Він хорошенький, кацапати мене не буде як та. Ай, відпусти. Тут Повій О, торпеда. Велику цикаду цепляє постійно. Тут маленька дуже глибина. Вода упала, подивіться як блотом. там, навіть не знаю, до метра Тут дуже по дні ціпляє. Рибалили ми приблизно півтори години Вода впала, а щука ой як не любить ці перепади води Трохи пізніше продовжимо тести, а зараз зробимо цю приманку Зробимо отвір до щеці ламіната по розміру 10 копійок Прикрутимо до бруса Робимо помітку де треба вибрати місце в бруску Розплавимо кришечку і запресуємо в цей отвір Металевою кулькою на 15 робимо виємку. Цему пластику. Прогріємо лист латуні 0,5. Грунтуємо через сітку від комарів. Опустимо на годинку розчин хлорного заліза. і отримуємо ось такий результат ставимо латунь між дощечками, а в отвір кульку і випросовуємо півкулю на латуні полусфера вийшла близько до краю, тому метал трохи зігнувся але це легко випробувати на тому ж листку ламінату з отвором За допомогою нуждачного круга від булгарки робимо радіус на приманці. Вирізаємо наші заготовки. Ставлю всередину 4 вольфрамові кульки вагою 1,5 грама кожна. паяємо дві половинки за допомогою імпровізованих щипців із дроту дізнаємось де треба зробити отвори Одну цикаду посріблю в для хімічного сріблення Посилання де можна його придбати залишу в описі Ось такі цикади у нас вийшли, вагою 13 грам кожна і довжиною 60 мм Також зробив маленьку версію, вазі 3,7 грам довжиною 30 мм підписуйтесь на канал якщо відео вам сподобалось ставте ваші лайки і напишіть коментар дякую за перегляд